11-річна Соломія Пилипчук принесла в обласну бібліотеку для дітей п'ять книг. Працівниця книгозбірні Марія Наконечна виписує для дівчини талон. З ним Соломія зможе отримати від бібліотеки книгу в подарунок. Я вирішила в цю бібліотеку, я вирішила долучитися, що ну, хочу, щоб в бібліотеці було більше книжок. А Я сьогодні принесла п'ять книжок, це казки і дитячі книги. 14-річний Артем Левчук відвідує обласну дитячу бібліотеку сім років. Хлопець каже, про акцію «Дарування книг» дізнався сьогодні. «Це хороша акція. Я розкажу про неї друзям і подарую бібліотеці книгу». Марія наконечна показує книжки, які подарували відвідувачі бібліотеки. Жінка каже, наразі назбирали 40 видань. Це дитячі книжки та енциклопедії. Марія розповіла, кому передадуть зібрані книги. Акція тільки набирає обертів, то ми очікуємо набагато більше. Ми очікуємо також, можливо, відгукнуться видавництво, можливо, відгукнуться письменники, можливо, хтось ще згадає, де в нього на поличках лежать книги і сумують. В нас вони отримають друге життя. А в нас Спеціальне спрямування даної акції, що книги, які ми отримуємо під час даної акції, ми подаруємо якийсь сільській бібліотеці. Оскільки сільські бібліотеки мають бідніший фонд, чим наш, ми визначимо, яка бібліотека буде найкращі працювати по показниках, і ми їй зробимо такий щадрий дарунок». Завершиться акція Даруємо книги з любов'ю 14 лютого, каже Марія Наконечна. Її в обласній бібліотеці для дітей організовують шостий рік поспіль, каже жінка. Леся Продос, Василь Панчук, новини на суспільному. Тернопіль.